Подяку 96-річній Марті Блігар вручив заступник голови обласної військової адміністрації Віктору Стенко. Жінка розповідає, виїхала з Києва заради онука. «Хотіла зберегти внука, бо в мене є баба. Хотіла, думаю, дитині треба мати все життя. Ми б витерпили вся наша людина» то я думаю, хай дитина буде щасливою. Упівка пригадує, найстрашнішим в її житті було заслання. За працю в лавах Організації українських націоналістів її відправили до Сибіру. Це було в 1946 році. При 40 і 45 градусах мороду приходило жити в ліс на лісоповал. Лісоповал, кам'яно-ровні, роботи, слюда, дуже були тяжкі роботи, але ми вистоювали. Ми Наші посестри, ми гуртувалися до молитви, просити Господа, щоб допоміг нам винести цігар і залишитися живими. Боролась за свободу України уся її сім'я, каже жінка. Пригадує, її матір за це вбили на її очах. Мамі було 40 з лишніх років. Мені забирали батька, мама їх завершено боронила, боронила просила, та, чому ви хочете його, він хворий. Вона мене мама повернула ще спиною, а вони встрілили в плечі і вбили її. у Марти було три сестри. Одна із них загинула в мерзлотах калими, каже жінка. Друга за її словами померла. Зараз лишилась тільки Анна Рогач, їй 93 роки. Жінка була зв'язковою повстанців. Каже, не чекала ще однієї війни. Боже, то дуже страшно. Я не можу навіть не можу подумати, що я що то могло таке статися. Вже ставали на ноги трошки. І так, так неможливо пережити. Упівка каже, вірить у перемогу України. Віру, але тут дуже тяжко. Є надія, може Бог нам поможе, наші молитви, може йдуть до Бога. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.